قم يا دكتور الوالده اش عنده للاسف بوك مريض بزاف درنا ليه التحاليل ولقينا عنده المراره في الحجر و في الحبوب و ضعف في دقات القلب خاصة عمليه, عملية جراحيه ضروريه في اقرب وقت ممكن هاد العمليه كدير شي مليون سنتيم مغربيه <تصفيق> تا خليتي تخلعتي قد كضحك معاك باكرا الله يرحمه را مات